ما هو علاج الحسد؟ كيفيه الوقايه؟ الحسد مرض خطير وخبيث وقد يستهين كثير من الناس بالحسد، واسال الله ان يكفينا ويكم شر الحاقدين والحاسدين انه ولي ذلك والقدر عليه، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ويقول في روايه في مسند الامام احمد ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة تدخل الرجل القبر والجمل القدرة فالحسد مرض خطير جدا والحاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله نار الحسد أول ما تأكل نار الحسد تأكل صاحبها تأكل الحاسد نفسه لانه معترض على فضل الله وعلى نعم الله تبارك وتعالى على المحسود، ايه هو الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمه عن الغير، الحسد تمني زوال النعمه عن الغير، يعني ترى رجلا من الله عليه بالمال تتمنى ان تزول النعمه من عنده، ترى رجلا من الله عليه بالعلم تتمنى ان يزول العلم من عنده، وهكذا، هذا الحسد حرام حرام بل وعده علماؤنا كالحافظ ابن حجر وغيره من الكبائر، عده عده كثير من علمائنا من الكبائر ولا حول ولا قوه الا بالله. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هذه صفة خبيثة ذميمة من صفات اليهود من صفات اليهود فلا ينبغي على الإطلاق أن يقع المؤمن في مثل هذه الصفات وإنما كن على يقين أن الفضل بيد الله وأن الذي أنعم على أخيك هو وحده القدر على أن يعيم عليك فتمنى أن يتفضل الله تبارك وتعالى على أخيك بتمام النعمة وأن يرزقك أنت مثل ما رزق أخيك وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى فالحسد حرام وهو تمني زوال النعمة طيب يا مولانا مش في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله المال فهو ينفقه أناء الليل والنهار ورجل أتاه الله القرآن فيقوم به أناء الليل ونرأى آه الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين طيب المعنى هنا تقول الحسد حرام لا الحسد هنا باتفاق علمائنا بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة والغبطة ليست حسدا الغبطة بمعناها أن تغبط إنسانا على ما من الله عليه من المال وهو ينفق أو أن تغبط إنسانا من الله عليه بالقرآن وهو يقرأ الليل وأطراف النهار وتتمنى أن يرزقك الله مثل ما رزقه هذا ما يعرف بالغبطة وليست حسدا محرما والله تعالى أعلم